Well. Η δημιουργία αυτή κρατάει την ιστορία του νόμου μα. Δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε πόσε φορέ το έχουμε πλύνει με τα χέρια ή με το κουμπίδιο και πόσε φορέ την έχουμε φορέσει. Επίση μπορούμε να δούμε και την πληροφορία του νόμου. Δηλαδή πότε το αγοράσαμε, από πού είναι, από τι υλικό είναι και πολλά άλλα. Βασικό στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση του ανθρώπου. Τα ρούχα. δηλαδή κρατούντας την ιστορία του λίγου, ο άνθρωπος δεν το αποχωρίζεται τόσο εύκολα δηλαδή όταν ξέρει ότι έχει ζήσει με αυτό διάφορες ιδιαίτερες ε, ε, περιστάσεις και το έχει χωρέσει αρκετές χωρέσεις. Καταγράφοντας τις ημερομηνίες πασίγματος, στο παιδί ή στο χέρι, επειδή προβλούμε τον κόσμο να πλένουμε λιγότερε στόλες του ρούχου και με λιγότερο νεοεργοφόρους τρόπους. Τώρα θα σας δείξουμε πως προσθέτουμε ένα καινούριο ρούχο στην εφαρμογή που φτιάξαμε. Μουσική Μουσική Βάζουμε ένα καινούριο ρούχο και επιλέγουμε τον τύπο του. Έχουμε μια μεγάλη πιτσιολία, εμείς δεν πλέξουμε το τίσερ. Μπορούμε να προσθέσουμε την ημερομηνία την οποία αγοράσαμε και το υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένο. Καθώ επίση και τη χώρα στην οποία κατασκευάστηκε. Μπορούμε επίση να προσθέσουμε και. και μια περιγραφή. Αυτό. Αυτό είναι το μπλουζάκι που φτιάξαμε. Καθώ επίση θα βγάλουμε και μια φωτογραφία. Συνέχεια, φτιάχνουμε ένα QR code, το οποίο αποθηκεύουμε και μπορούμε να εκτυπώσουμε μία ετικέτα. Επίσης, μπορούμε να πάμε μέσα στο ούχο και να κάνουμε μερικές αλλαγές. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει λάθος χώρα και μπορούμε να την αλλάξω. Για παράδειγμα, την έχω πάρει από τα Ωραία και το αποθηκεύουμε. Έτσι εδώ πέρα είναι οι αλλαγέ. Τώρα θα σας δείξω πως δηλώνουμε στην εφαρμογή ότι φοράμε ένα από τα ρούχα μας Εδώ πέρα στην αρχική σελίδα πατάμε My Clothes και το λιώνουμε στο ρούχο πατάμε New Wear βάζουμε εδώ πέρα την ημερομηνία που του φορέσαμε εγώ θα βάλω τη σημερινή Εδώ πέρα είναι η φωτογραφία του ρούχου και το παθηκαίρνουμε και όπως βλέπετε έχει εδώ πέρα δείχνει ότι το έχουμε φορέσει μία φορά ας δούμε και το wear history σας λέει πότε έχετε φορέσει το ρούχο συγκεκριμένα εδώ πέρα ότι το έχουμε φορέσει μόνο μία φορά όπως σα έλεγχα και πιο πριν τώρα θα προσθέσουμε ένα νέο πλύσιμο στη ζακέτα μας Πηγαίνουμε στο κουμπί new wash και προσθέτουμε wash in laundry machine που σημαίνει ότι θα το πλύνουμε στο πλυντήριο. Προσθέτουμε την ημερομηνία πλυσίματος και το κάνουμε σε Εδώ μας ρωτάει εάν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να το πλύσουμε στο... να το πλύνουμε στο πλυντήριο, γιατί είναι πιο οικολογικό εάν το πλύνουμε στο χέρι. Έτσι να επιλέξουμε no, I will And it, θα είναι οικολογικότερος στο περιβάλλον. Εδώ παρατηρούμε ότι μας εμφανίζει ότι το έχουμε πλύνει ήδη μια φορά στο χέρι. Παντώντας το κολύγιο «My Clothes» και «Scan QR label, μπορούμε πολύ εύκολα να σκανάρουμε το QR Code και να διαλέξουμε το ρούχο χωρίς να το ψάξουμε από την μα. Με αυτά <Ουκλή> μπορούμε να βρούμε τη θερμοκρασία περιβάλλοντας. Επίσης, μπορούμε να κοσμηθούμε τη μουσική. Εγώ είμαι δύο μουσική. μου έιναι σαν να πεις όταν κάνουμε κάτι νοστιμίτι μπορούμε να δούμε πόσο νόμιμα έχουμε κάνει. Αυτό είναι η βάση για τα ρούχα μα. Αποτελούνται από δύο κύκλου και ένα τετράγωνο. Κάθε βάση έχει το λογότυπο τη εταιρεία μα, ένα σπέσια σχέδιο και θήκες για το μάτι και την ποταρία. Αυτέ οι τρύπε έχουν δημιουργηθεί για να γραφτούν αργότερα από του δράστε μα. Για να αυτές τις βάσεις, χρησιμοποιήσαμε ΕΦΚΑΜ TPU και τις χτυπώσαμε σένα από τους εκτυπωτές του εργαστήριου μας. για να και από δύο μέρη, το κάτω μέρος και το καπάκι. Χρησιμοποιήσαμε PLA και το χτυπώσαμε σε ενα Μα σα συγγραφέω φίλη κάθε φορά πριν λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε το θέμαση. Ε, πρέπει η μύτη να φτάσει στου 200 βαθμού και το δάπο δα... εδώ να φτάσει τη 60. Το πρώτο μα βήμα ήταν, ήταν να συγκεντρώσουμε παλιά μα ρούχα και μέσα στη διάρκεια μα να του δώσουμε μια νέα χρήση, μια νέα ζωή. Το βασικό μα υλικό ήταν το φέρετρο, ο τη φράξη, που αποτελείται από 3 πλωμπέ. Επίση χρησιμοποιήσαμε κλωστέ, αγόριδε κλωστέ, σαββίνια, βελόνε και δαχτυλίδια και τη συναντηρισμού. Στην αρχή, ράψαμε το μαλακό κομμάτι του velcro πάνω στο ρούχο, με απλή κλαστή και βελόντα. Ύστερα κολλήσαμε το σκληρό κομμάτι του velcro στο, στην ειδική θήκη με το 3D και ποτί. Μετά κολλήσαμε το μάικρομι και την μπαταρία. Χρώματα, σχήματα και σχέδια. Επίση, στι κάνω έχουμε το λογότυπο Life λάφιρο. Γεια σα Εμεί δώσαμε στο μάκα. Πολύ σα Προσθέτουμε τη στο με το microbit, και τη γύρωση της μπαταρίας με τη του microbit. Τα που χρησιμοποιήσαμε είναι τα καταλόγια, το Καλάρι, η κόλα και για να καταλήσουμε όλα αυτά το κολλιτήρι. Προγραμματίσαμε το μικροβιτ με της Bye.